Formel-linjen er dette hvide område. Formålet med formel-linjen er at se, hvad der står i en celle. For eksempel hvis vi vil se, hvad der står i celle B1. Så klikker vi ind i cellen og ser indholdet op i formel-linjen. Hvis vi nu ønsker at rette noget, fordi vi vil have en ændring, så kan vi scrolle ned her med piltasterne og så skrive vores rettelse. Man kan rette på andre måder også, for eksempel kan man dobbeltklikke direkte i cellen, og hvis vi holder Ctrl inde, så flytter vi et ord ad gangen. Måske vil vi gerne skrive spildevand. Den sidste måde, man kan rette på, er ved at gå ind i cellen, trykke F2, og så igen flytte med Ctrl nede, flytter vi et ord ad gangen. Måske fortrød vi, at det skulle være i spildevand, og vi er tilbage til det, vi startede med. Nogle gange kommer man til et regneark, hvor formlinjen mangler. Vi kan se, at vi står her i celle B1, men formlinjen er der ikke. Så skal man gøre det, at man går op i vismenuen og finder den her, hvor man kan klikke formlinjen til og fra. Og sådan tilbage. Nu kan vi se, at den står der, og vi kan se indholdet heroppe.